Пане Андрію, традиційне запитання до вас. Розповідайте, будь ласка, що відбувається зараз на Бахмутському напрямку. Яка оперативна обстановка? Та що було цієї ночі? Чи збільшилися обстріли з боку окупантів? Наскільки є висока їх інтенсивність? Е, напрямку вже багато місяців. де дуже важлива битва, позиційна битва, де Основні бої відбуваються за кожну посадку, за кожен якийсь маленький клаптик землі і якихось змін за останню добу, які віднялися від того, що відбувалося тут тиждень чи два тижні назад, чи місяць назад. В принципі, немає. тут тобто йдуть кожен день інтенсивні важкі бої. Наша оборона стоїть міцно. Це реалізувати свої плани по оточенню Бахмута, які він ставить перед собою вже багато місяців фактично все так, що в нього зараз є для того, щоб протиснути нашу оборону. Але йому це не вдається. Ворог несе великі втрати, і ці підтримки знаходяться на напрямку, і наш батальон зокрема Свобода, і наша четверта бригада Нацгвардії і всі інші підрозділи Збройних сил Назгвардії інших сил оборони всі продовжують виконувати задачі продовжують знищувати ворога а, ідуть важкі бої от так можна розуміювати пан Андрію. ми зараз бачимо що врешті ворог дещо змінив свій ракурс атаки великими силами наступає з флангів зокрема якщо дивитися по карті то це північний захід він сконцентрував свій ударний кулак аби перерізати трасу Скажіть будь ласка що нині по флангах довкола бахмута відбувається наскільки зараз є загроза до ось перерізання цієї траси з боку ворога Ну взагалі коли говорять бахмутський напрямок чи битва за бахмут часто люди думають що це безпосередньо бої які йдуть в місті або біля міста безпосередньо на його околицях це з одного боку так тому що дійсно важкі бої йдуть і на околицях бахмута на такий вступав до Бахмута Римак це ділянка фронту 50-60 км і величезні бої тривали і тривають на флангу 10-15-20 км від міста на південь на північ там де ворог намагається наступати для того щоб оточити місто перерізати шляхи і так далі Йдуть важкі бої, знову ж таки, ворогу не вдається сьогодні просунутися, але, звичайно ж, бої йдуть дуже жорсткі, ворог кидає все, що в нього є. Наразі ситуація важка, але контрольована, Тобто загрози оточенню немає і основні комунікації, які зв'язують Пахмут з рештою підконтрольної території України, вони продовжують перебувати під контролем українських сил оборони. Пан Андрій, ось ці десантно-штурмові підрозділи, які пройшли на заміну приватній військової компанії Вагнера, ми чули і військовослужбовці, які перебувають на Бахмутському напрямку, це розповідали. Чи змінилася кардинально тактика ведення бойових дій? Можливо, ну, ймовірно, що ці десантні підрозділи, вони набагато боєздатніші, ніж ПВК Вагнер? Я думаю, що навряд чи так можна сказати е, Мені здається що безпосередньо ті вагнерівці які ну бо вагнерівці теж є різні є вагнерівці зеки в яких вони використовували гарматне м'ясо і використовують є е, вагнерівці які мають там професійні професійні навички це професійні вбивці і наймінці е, Мені здається що е, безпосередньо для штурмових дій які вони роблять ці вагнерівці вони більш навчені ніж навіть кращі кадрові підрозділи російської регулярної армії тому що вагнерівців в немає ніяких гальм тобто у них працюють заград в повний рост вони просто вбивають всіх хто не виконує накази хто не йде в наступ і так далі ну схожа жесть вона звичайно і в російській регулярній армії я думаю що ці супер репресіями партнерівці добиваються того що їхні загони взагалі не мають ніякого вибору тобто вони йдуть в атаку розуміючи що їх розстріляють за будь-який зупинити наступ чи не йти далі чи тим більше відступити тому будь-якому разі для українських солдат немає різниці хто проти них тобто, чи це вагнерівці чи статеки чи це російський чи будь-які інші частини будуть так само нести втрати і тут в принципі весь така ситуація тобто з боку окупантів буде така збірна страта Різні підрозділи, різні угрупування, які там нікому не підпорядковуються, там якийсь бардак, анархія. В Українській армії сьогодні все максимально чітко, всі працюють в єдиній системі. А от якщо говорити про Росію, то ми бачимо, що там є оці приватні військові компанії, якісь клапування типу Хадирівськ, які мають якусь власну мету, власну логіку і так далі. І в них якраз з підтриманнями, з комунікацією великі проблеми. Я би не став би говорити, що вони взагалі там не взаємодіють, але очевидно, що в них є проблеми. І, і, і мовно, нам на руку.